Які ще об'єкти на Хмельниччині готують для приватизації і за, для чого? І загалом, які новації у приватизації і оренді державного майна, будемо з'ясовувати. Начальниця управління Фонду держмайна України у Хмельницькій області Наталія Андрушко у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталія, стосовно Донецького хлібокомбінату, 7 травня відбудуться торги і заявлена стартова ціна близько 188 млн грн. Від чого буде залежати, наскільки? як і ця ціна збільшиться? Ну, залежить, буде, скільки учасників, наскільки у нас піде аукціон. Ми широко інформуємо про проведення аукціону. На нашому сайті запросили телебачення, місцеві ЗМІ. І маємо надію, що буде велика кількість учасників і ціна зросте. Управління фонду Держмайна тільки у такий спосіб може впливати на збільшення ціни? Розповсюдженням інформації тільки чи так. Тільки, тільки так. Тільки так, да. тільки розповсюдженням інформації. Можливо, пригадаєте, от з останніх років чи за той час, коли приватизація відбувається по-новому, яка найбільша кількість учасників була, претендентів на, на якийсь суб'єкт? А ну от на тому тижні ми продали об'єкт, але це невеликий, це була будівля гаражів у місті Хмельницькому. Зі старту 18 тисяч ціна зросла до 2 мільйонів тисяч і приймали участь 30 учасників. Угу. Тобто, я думаю, що ми інформували як по максимуму цей об'єкт. От оплату спроможний переможець і ефективний – це не одне і те ж. Має на увазі ефективний не тільки для себе, а й для громади. От які запобіжники виставляють у фонді і чи виставляють для того, наприклад, щоб об'єкт, як от хлібокомбінат, так, не змінив своє призначення, щоб люди були і з роботою, і з хлібом? Це буде прописано в договорі купівлі, про як ми Опублікуємо, який проект має бути, які умови в оголошення аукціону, прописання умови приватизації. Це певний період збереження робочих місць і збереження профілю. А певний період – це який? Ну, шість місяців. Так, для всіх об'єктів? Так. Для, для всіх об'єктів, да. Ну, uh -huh. якщо для будівлі, то це не має значення, як її зберегти. А для підприємств, які працюють, то так. Да відповідно до законодавства – шість місяців. Угу. Переможцем стає виключно той, хто пропонує найбільшу ціну, так? Тільки так. Угу. Тільки так. А, стосовно пам'яток архітектури, от, як -от, Різницька башта у Кам'янці-Подільському бачила, що ем, пропонувався він в оренду, але аукціон не відбувся. До речі, чому так трапляється, з яких причин, що не відбувається аукціон? Ну, може, в якийсь термін потенційні орендарі почувствували, що не можете. Ви знаєте, зараз дуже складний період – це е, карантинний рік. Угу. І багато таких малих підприємців закривається. Я пам'ятаю, що у нас в Кам'янець-Подільському уходили з оренди, відмовлялися від оренди іменно в старому місті такі орендарі, які, діяльність була спрямована на якісь музейний, там, от, пам'ятаю, музей старожитності був. Люди відмовлялися, тому що було, було місто закрите для для цих заходів. Ага. Тому їм було незручно витримувати цю оренду. Да. А, от я згадала <клес> про Верницьку башту, так, що акція не відбувся, і ще об'єкт культурної спадщини, те, що я побачила за останній час – це у Деражній столітній особняк-адвоката, там очікується підписання договору. От у подібних випадках із культурною архітектурною спадщиною, от наскільки продумано, щоб ці об'єкти не втратили своєї от, архітектурної і культурної цінності? Ну, при... Чи терміни такі самі, як от у підприємстві? Як Ні. Казали? При приватизації, якщо у Деражній ви заповнюєте uh -huh. цей об'єкт, то він пропонувався до приватизації. Кстаті, у нас відбувся аукціон, я чекаю на підписання протоколу, тому що у нас є процедура підписання протоколу, а потім вже підписання договору. Що бувають такі випадки, що протокол не підписують, тобто нагнана ціна, а саме по цьому об'єкту у нас в умовах аукціону було, що забезпечити підписання охоронного договору як пам'ятки архітектури. Є в цьому охоронному договорі такі вимоги, що не змінюється фасад. Внутрі можна будь-який ремонт робити, а фасад має залишитися таким, як був він у 18-му сторіччі. Ну от так от ми зберігаємо пам'ятки архітектури. Ви кажете, що трапляються випадки, коли не відбувається підписання протоколу. Це що за випадки? З чим це пов'язано? Пов'язано, якщо такий… Ви знаєте, це аукціон – це азарт, uh -huh. тобто от мала стартова ціна. У нас були такі стартові ціни – 500 гривень, uh -huh. і дає більше учасників, і починаються торги, і люди входять в азарт і називають ціну остаточну, яка їм не по силу, вони потім розуміють, що щось я таке наробив, і відмовляються від підписання протоколу. Буває, що підписують протокол, але відмовляються від підписання Договору. Ну, ми скасовуємо такі аукціони виставляємо знову. Таких у нас нечасто, але випадки такі були. От ви згадали про 500 гривень, а я от якраз mm -hmm. згадала, що бачила, що з 500 гривень стартують там, ремонтна майстерня у Старо-Костянтиновій, наприклад. Тобто, я веду до того, що не всі об'єкти, такі як хлібокомбінат, там, де мільйонами вимірюються mm -hmm. суми, а є і менші. От як потенційні інвестори можуть дізнатися, що об'єкти які можуть їх зацікавити, виставляються на аукціон? Ну, по-перше, у нас є такий сайт, як Privatization.gov.ua. Це такий великий онлайн-магазин. Ви туди заходите, там є фільтри, що вам потрібно, який об'єкт, скільки метрів, де він має бути, в якому районі. І ви вибираєте, який об'єкт там буде. Фонд сіздав такі віртуальні кімнати, де ми публікуємо всю інформацію про об'єкт. Якщо це підприємство – це фінансова звітність, це баланси. Якщо це просто будівля – це всі технічні, технічний паспорт, це відомості про право власності. Тобто, повністю вся інформація і плюс портфоліо цього об'єкта. Тобто, ну, я вважаю, що максимальну інформацію про об'єкт можна отримати. І це залучає інвесторів. А скажіть, чи є якісь такі от маркери, можливо, для інвесторів, за якими можуть вони зрозуміти? Чи є у них шанси на перемогу там, в певному аукціоні? Ну, акції, на жаль, ні. ні. На жаль, ні. Угу. Всі в однакових умовах вони реєструються. навіть ніхто не знає, хто зареєстрований, скільки учасників на аукціоні, які пропозиції надані. Тобто тільки вже в кінці аукціону розкривається про кількість учасників, можна бачити пофамільно, скажімо так, розкриваються особи, які приймали участь які давали пропозиції.